هذا هذا هو المبدأ ديالنا وعن طريق <تصفيق> الرياضة اللي جبدنا مع جفس اللي قالوا واحد الكلمه جميلة اللي الإنسان ساور بقى راه الرياضه اليسرى كنقول بما ان كنولي اسره واحده كنولي دوله واحده كنولي فرح واحد راه عندها معنى ما كاينش نجد فرق <تصفيق> ما كاينش نجد الاسر ما كاينش نجد الدوله كنا فريق واحد، كنا أسرة تكنا من دولة واحدة، اللي تجمعتنا واللي جمعتنا هي الرياضة، وعن طريق الرياضة لعبنا. هذا هو المبدأ ديالنا، وعن طريق الرياضة اللي جمعتنا مع جيفرسون، اللي قال واحد الكلمة جميلة، اللي الإنسان تستوعبها راهي راهي صعيبة، كيقول بما أن كنوليو أسرة واحدة، كنولي دولة واحدة، كنولي فريق واحد، راه عندها معنى. كنا فرق كنا كنا كنا فرق كنا فارق واحد هذه آه عمليه حسابيه حنا كنعرفوا عمل خيري باش نجمعوا واحد المبلغ في المركز ديالنا الاطراف بيعض لا مشينا لا واحد المبلغ باش نجيبوا لاعب دولي اللي جمعت الجسم اذا ما مبقاش عندنا عمل كان كان كان كانبعدو من مبدا الخير ديالنا، يعني. حنا هذا هو الهدف، أما اللائحة ديال اللاعبين الأخيرين، اللائحة أحد اللي كانت معروفة، وكانت قبل أه شهر لكل شيء، الافتخار اللي خصنا نفتح لكم هو وجود أسود الأطلس اللي أنهجت وأرقصت جميع المدن المغربية في نهائيات كأس إفريقية الأمم في تونس. هذا فخر، مفتيحه لكل العناش اللي موجود هنايا بوجود هاد القشوه ديال ديال القسوا الاعضاء الاخوان ديال البرازيل هادي جاوا باش كيصندو حتى هما جاوا باش كيصندو الاخوان ديالهم والاصدقاء ديالهم اللي يلعبوا معهم في اوروبا هادي عمليه حسابيه إحنا كنعملوا عمل خيري باش نجمعوا واحد المبلغ في الم... الم... الم... الم... المركز ديال الاطفال ديال الاطفال لا مشينا باش واحد المبلغ باش نجيبوا لاعب دولي اللي جمعت الاسماء ديالو، إذا ما بقاش عندنا الخير، إذا كان بمتع... كنبعدو كان... من مبدأ الخير ديالنا، احنا هذا هو الهدف، أما اللائحة ديال اللاعبين كخير، لائحة اللاعبين كانت معروفة، وكانت قبل كلشي، كل شيء الافتخار نفتخروا به، حسين هو وجود اسود الاطلس اللي انهجت وارقصت ورنت جميع المدن المغربيه فيها نهائيات كاس افريقيا في الامم تونس هذا فخر وافتخار لكل عائشي اللي موجود هنايا بوجود هذا الوجوه ديال اسود الاخوان ديال البرازيل هذه جاوا باش تاهوما جو باش الاخوان ديالهم والاصدقاء ديالهم اللي لعبوا معاهم في اوروبا على هاد لا ريون اللي ما تجمعوش من 2004 وراه هو فاكم الامور ديك لوموا ديال جونكي احنا خدامين مع السي عبد الستريم مع مع منير عاقلين الريسك الريسك ديال ديال الملعب عبد ربه عندي عندي خبره London Stadium There is a plan. There is a plan, There is a risk assessment that we've put in place. That we've measured every single inch in the stadium. That everyone is safe in you know, to watch a game in a nice and possible manner. So 5,000 people You know, is the number, we're not going to reach 5,000, we've got a contingency in place and we've done everything that we can to make this place safe and happy for everyone and happy for the nation. Shabbat.